وتلاقن ذايبات بدون ملايه تلاقن ذايبات بدون ملايه عبيهن حمرت قد ما متوايه وحده تقلي لخرش لونك ومعباس كنهن كربله قدام المرايه من الشاعر احمد عاشور الى ناصريه الشعر والشعراء الحبيب الشاعر حسين الزرقاني حيوه بالصلاه على محمد وال محمد يا الله الاخوه الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى عاشوراء الحسين واربعينيه الامام الحسين لذكري الشرف صلوا على محمد وال محمد. انا كان بودي انا اقرا قصيدتين ولكن الاخوه طلبوا ابو وانا خادم. باسم عباس راح عبد الشطر هزلم بالحوم وخزي عنب شطرها طبل المشرعه قوه الصارم بيده يتلوه ذب الماي ما اروه طلع عاش الزلم كلها وقال اليوم عانلها انطاسي ويا الدرع سيفه شطرها الجثث والروس تطاير سويه الرمح ياناس ناس مطفية لحسين صدره هدم زينه فيا لحسيا الرمح, الرمح يا ناس بطف لحسين صدره وهدم زينه في لحسين يوم 11 صارت في لحسين وغدت نسوان تنطرها الثنية ذهب للكون حس دار الاحسين ويراس الشام كله دار لحسين صفة وحشة وخليه دار الحسين عقب ذيك الشبول الهاشميه صار خادم ذهب للكون حسه دار الحسين ويا راس الشام كل دار الحسين صفة وحشة وخليه دار الحسين عقب ذيك الشبول الهاشميه السيده زينب تقول اعتب على المشبع كفن فقد الدهر غسني كفن مصايب كربلاء الصارم كفن المصاب الشام ما مش حيل بيه وساقرا الى الذين ظلمهم التاريخ والشعراء الا وهم ابناء السيده زينب عليه السلام جاو أولاد السيدة زينب إلى الإمام الحسين يطلبون البراز وهم يقولون أتريد الهوى البطف ينقطع لوروس أتريد الهوى البطف ينقطع لوروس وإحنا ولا زينب من بطن لبوة ذبنا على الثجيل تصير خف الريش من بجناحات بين العزم متوة تريد الهوى البطه ينقطع لروس واحنا ولا زينب من بطن لبوه لبنا على ثجيله تصير خف الريش من ابو جناحات بينا العزم مو توه من المهد نسمح كانها تقول قبل حسين كون اولادها التهوه البايت ما نشهبه الصيد مال اليوم البايت ما نكهبه الصيد مال اليوم السبع لو راح قوه يصيد مو نزوه، تريد لمهلك صوبين لو صوبين ارخصنا بشاع خالع للحرب فدوه، تريد نلمهلك صوبين لو صوبين ارخصنا بشاع خالع للحرب فدوه، عندنا احنا الصبر من نمنا صاير تاج، ما بينا الحشاها ورجعوا أو وطبوا للحرب ثلثين وي وطبوا للحرب ثلثين ويثلثين وثلث حسين ثلث الثلثبوت قوه ويفلك كل زلمها وخيل تركب خيله كان حرورة العباس لو جوه كيف على الحرب شخاننا العباس إن كيف على الحرب شخاننا العباس, العباس من روس الزلم للخيل حط حذوة ولفوها الزلم لفت الساق بساق إن انكيف على حرب شاخاننا العباس من روس الزلم للخيل حط حذوة اولفوها الزلم لفت الساق بشاق او غدت خيل وزلم بالقاع تطوى او رجعوا لمهم يصيحون يختح شين ولدج خلوا الطف بالدمة تروى او وعثروا قرآن يم قرآن او وعثروا قرآن يم قرآن او اجت ليهم الحره وبالظهر حنوه وصاحت هيك وقفات الرجال الصير من ذات الفزع والضيق مو نخوه صلوا على محمد وآل محمد صار صار, صار صار صار قادم قادم القراءه الثانيه ايضا الى المظلومين في الطف وهم اخوه العباس عليه السلام عندما اجتمع العسكر على الامام الحسين خرج العباس مناديا الى اخوته من امه وابيه وهو يقول قوموا ضبوها الزلم شبه مضيف العركه صارت ويا شيخ الطائفه او خلوا لعنا للسما يصير الهنار وطمنوا زينب خاخ زينب خايفه قوموا ضبوها الزلم شبه مضيف العركه صارت ويا شيخ الطايفه او خل لعنان السما يصير الهنار وطمن زينا بخاف زينا بخايفه هي فزعه بعركه ويبين النشيط قلوب يرعى تريد ابد راجفة واحنا بونا البسمه وماخذ لصيت او عد جبريل يتعلى الضيفه او فزعه على الجيش والدم والبني امهم شاهدتهم واجفه فزعوا وماخذ زلم خطف السيوف او طويتهم ام وعارفه او قام دمها البطه في غض الطويل القاع ترجف من حضرهم خاصفه او اسسوا للخوه جيل بعد جيل الكاتب التاريخ ابد ما ناصفه او ام نذرتنا فداء للحسين الزينه بنتم اربعه حالفه وام ام نذرتنا فداءا للحسين الزيانه بنته م اربعهكم حالفه يضيع بالقاع يطقونه ويموت الحمزه عمهم طقتش قد ناشفه يضيع بالقاع يطقونه ويموت الحمزه عمهم طقتش قد ناشفه وصاح عباس النهر حصته الكبير وصاح عباس النهر حصته الكبير أو شالفوا للطفولية وعارفة. وعارفة الهشة وتخاف الزلم من الكفيل شحال ذاك اليما كانوا شايفة صلى على محمد وآل محمد